meidän eläiminä olla silleen kummosia, meillä on aika kehittyneet aivot, mutta me ollaan tarvittu teknologiaa ihan vaan siihen selviytymiseen. Se on ollut meidän selviytymistaito, se kyky valmistaa teknologiaa. Eli ollaan osattu esihistoriallisina aikoina rakentaa kivikirveitä ja keihäitä, ja sitten niiden avulla ratkoa ongelmia, minkä myötä on sitten selviydytty. Ja ihminen on nykypäivänäkin tosi monin tavoin riippuvainen teknologiasta, että Sulla ja mullakin on nämä vaatteet päällä tässä ja <tos> vähän nihkeetä taas ilman tällaista teknologiaa yrittää selviytyä. Um, tää rakennus on teknologiaa, kaikki tämä meidän ympärillä on tavallaan teknologiaa, josta me ollaan riippuvaisia. Mutta ehkä nyt jos mietitään näitä tuoreita työkaluja, näitä digitaalisia työkaluja, niinku vaikka tekoälyä, niin nehän tosi monin tavoin tulee tuonne meidän ajattelun alueelle, meidän niin kuin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 So, luen kiitos meillä on tämmöistä teknologiaa, että voidaan niinku laajentaa sitä muistikapasiteetteja ja parantaa sen tarkkuutta. Um, se voi hyvin olla, että sitten tulevaisuudessa luotetaan pelkästään siihen ulkoiseen muistiin, ainakin jossain asioissa. Mä luulen, että ihminen ei sillä tavalla voi lopettaa muistamista tai ei kansi ajatella, että siitä ei olisi mitään hyötyä, koska muistaminen on semmoista tarinan josta muodostuu jotenkin se oma elämän historia. Ja selitysmallit vaikka omalle toiminnalle tai toisten toiminnalle. Eli muistaminen on osa sitä semmoista ö, maailman ymmärtämistä, että silleen sitä ei voi täysin ulkoistaa. <laughs> Mutta jos mietitään sitä, että et pitäisi tarkasti nyt painaa mieleen joku just puhelinnumero, niin kyllä se tällä hetkellä on luotettavampaa, että sen pistää sinne koneen muistiin kuin omi aivoihin. On oletettavaa, että kyllä. Se voisi ehkä summata sille, että aivot on sitä, mihin niitä käyttää. Ja aivojen muovautumista on tutkittu jo tosi pitkään. Ja yksi kaikista tämmöisistä jotenkin vaikuttavimmista aivojen muovautuuden tutkimuksista tehtiin jo joskus 90-luvulla. Silloin tutkittiin Lontoon taksikuskien aivoja. Ja havaittiin, että Lontoon taksikuskeilla oli yksi muistiin liittyvä rakenne aivoissa isompi kuin sellaisilla ihmisellä, jotka ei ajanut taksia. Ja ajateltiin, että no se varmaan johtuu siitä, että kun aikaisemmin Lontoon taksikuskit joutuivat oikeasti opettelemaan ulkoa kaikki ne reitit, mikä sitten saattoi vaikuttaa sen muistiin liittyvän alueen paksuuntumiseen tai kasvamiseen. Niin nyt, jos ei tarvi enää, niin luultavasti, jos nykytaksikuskit Lontoossa navigoi sen GPSn avulla, niin niillä ei ole tällaista aivomuutosta tai tämmöistä eroa muihin ihmisiin verrattuna. Että ilman muuta se, mihin aivoja käyttää, se voi myös näkyä siin rakenteessa ja totta kai siinä aivojen toiminnassa. Eli voidaan ajatella, että se kuulostaa ehkä raflaavammalta kuin mitä se on, mutta kyllä tämä, nämä digitaaliset työkalut muovaa ihan meidän aivojenkin rakennetta luultavasti. <laughs> Joo, se näkyy nyt jo, että enemmän työtä ihmisille syntyy semmoisille aloille tai semmoisiin tehtäviin, joita on vaikea automatisoida. Eli palveluliiketoiminta kasvaa ja äm, tota, manuaalinen toistava työ vähenee ihmisiltä. Eli hyvä peukalosääntö on se, että ihmisten työssä korostuu semmoset taidot, joita on koneelle vaikea opettaa. Ja toistaiseksi näitä, onneksi on näitä taitoja, että ennen koneet nyt ihan kaikessa voi ihmistä vielä korvata.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 vaikka sillä saralla tapahtuu vaikuttavaa kehitystä koneoppimisen parissa, niin toistaiseksi silti ihmisaivot on siinä lyömättömät just sen joustavuuden takia. Tämä tarkoittaa sitten aikamoisia oppimisvaatimuksia tai uusia oppimisvaatimuksia ihmisille mun mielestä. Ja kyllähän peruskouluissa onkin tähän reagoitu. Eli perusopetussuunnitelmaan on tullut tätä enemmän yhdessä tekemistä ja sitä kautta ehkä sen vuorovaikutuksen harjoittelua ja laaja-alaista ilmiöiden käsittelyä. Mutta samaa tarvittaisi mun mielestä työelämässä, että Et vähän, että jos näille tai näihin tehtäviin tarvitaan edelleen ihmistä tulevaisuudessa tai että uusia töitä syntyy, johon ihmistä edelleen tarvitaan, niin mitä osaamista se vaatii ja miten taataan se, että myös aikuisilla on mahdollisuus näitä taitoja oppia työssä. Mä luulen, että ei niin kannata olla oma oppiaineensa sen empatian, koska... Sitä voi harjoitella ihan missä tahansa vuorovaikutustilanteessa, ja paras paikka sille harjoittelulle onkin sit just se vuorovaikutus, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Niin mä ajattelisin, että, että se voisi olla sellainen asia, joka on aina läsnä, varsinkin kun vaikka jos koululuokassa tehdään yhdessä asioita, opitaan yhdessä, on tätä ilmiöpohjaista oppimista. Niin jos on ryhmämuotoista toimintaa, niin just niissä tilanteissa kannattaisikin auttaa ihmisiä kiinnittämään huomiota siihen, että miten se empatia toimii. Että muistatko nyt ajatella myös toisen näkökulmaa ja osaatko lukea vaikka tiimikavereiden tunteita tässä oikein. Ne no, on luonnollisia paikkoja harjoitella niitä taitoja. Ja siitä on muuten näyttö, että, että olisi parasta oppimisen kannalta. Että niitä taitoja harjoitellaan siinä kontekstissa, jossa niitä tarvitaan. <lacht> Eli sit, jos hirveästi keksitään uusia erillisiä oppiaineita, niin voi olla, että niitä treenataan liikaa semmoisissa keinotekoisissa harjoituksissa. Ja sitten se ei se tieto just siihen ryhmätyötilanteeseen, missä sitä tarvitsisi. Riippuu siitä, että mitä se empatia tarkoittaa. <lacht> jos puhutaan kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta, niin silloin empatia on kokoelma semmoisia mekanismeja, joiden avulla vuorovaikutus on ylipäätään mahdollista. Ja niihin mekanismeihin kuuluu just tämmönen mielikuvitus, eli mielikuvitusta mielikuvitustani hyödyntämällä ennustan, että mitä sä seuraavaksi meinaat tehdä, tai asetun sinun asemaan, mietin sinun ajatuksia. Eli tämmöinen metakognitiivinen taito liittyy siihen kanssa. Sitten yksi empatian mekanismi on tunteiden tarttuminen, eli jos sen nyt rupeisit itkemään, niin mäkin luultavasti rupeisin itkemään, eli tunne tarttuu ja sitten sitä kautta meille syntyy yhteyden kokemus ja mä tajun paljon paremmin, että mikä sulla on meininki. Eli jos haluttaisiin luoda täysin samanlaiset empatiataidot koneelle, niin silloinhan sillä pitäisi olla mielikuvitus ja subjektiivinen tunneelämä. eli ihan siellä ei ehkä vielä olla tekoälyn kehityksessä, että se olisi tietoinen ja sillä olisi omia tunteita. Mutta tätä voidaan tietty kiertää sillä, että opetetaan koneelle jotain empatiataitoja, mikä voi saada ne vaikuttamaan empaattisilta. Et kyllähän koneet osaa nykyään vaikka just äänen väristä tunnistaa tunteita ja tekstistä poimia tunteita esiin, että mitäköhän se viestiä tässä haluaa ilmaista. Ja kasvun ilmeitä koneet pystyy tulkitsemaan ja tunnistamaan niistä tunteita. Ja koneet pystyvät myös reagoimaan tähän tietoon, mitä ne saa ihmisten tunteista. Esimerkiksi Vähäaikaisesti kehitettiin semmoinen chatbotti, joka luki asiakka asiakkaiden valitusviestejä. Sitten pystyi sieltä tunnistamaan, että nyt asiakasta harmittaa ja oikein vietävästi. Ja sitten se osasi vastata jotenkin pahoitellen niihin asiakasviesteihin, että harmi juttu ja näin, että ymmärrän kyllä ja näin. Tosi empaattisen olonen Ja se olikin siis ihmisarvioitsijoiden mielestä paljon empaattisemman olonen kuin oikea ihminen, joka vastasi myös näihin viesteihin tai sitä, sitä vertailtiin. Mutta sitten oikein ihmisen kanssa asiointi koettiin kuitenkin sujuvammaksi. Ja mun mielestä toi on ehkä parempi empatian mittari, tai ainakin siltä kantilta, miten itse ymmärrä empatian, että jos empatia meidän välillä sujuu, niin se ei ole pelkästään sitä, että me ymmärretään loputtomasti toistemme tunteita, vaan siihen liittyy myös se, että me tajutaan toistemme ajattelua, osataan ennustaa toistemme toimintaa, mikä yleensä sit sujuvoittaa sitä yhteistyötä. Eli se yhteistyön sujuvuus voisi olla yksi empatian mittari, ja siinä mielessä ei koneet kyllä ihan vielä ole ihmisen tasolla. Tai riippuu ihmisestä. <tuhut> niin, kyllä nyt on jo paljon empatiatestejä, niitä on kaikenlaisia. On tunneälytestejä, yksi Tosi paljon tutkimuksessa käytetty empatiatesti on vaan semmoinen, että siinä katsellaan ihmisten silmäpareja. Niissä on joku tietty ilme niissä silmäpareissa. Sit pitää arvata, että mikä fiilis on kyseessä. Tämä on tietenkin tosi puutteellinen näkökulma siihen, mitä kaikkea se empatia on. Mut kyllä tämmösiä erilaisia testejä ja kyselyitä on olemassa. Mut on tosi hyvä kysymys. Koska jos empatia on muutakin, kuvaa yksittäisiä taitoja, joita voidaan koneelle opettaa. Niin mikä on sitten se paras ja luotettavin mittari? Onko se aina tilanne sidonnainen juttu? Ja vois kuvitella, että ehkä onkin, että ehkä empatia onkin just sitä, että osaa toimia eri ihmisten kanssa ihan eri tavalla. <laughs> että osaa lukea ihmisiä tosi hyvin ja tietää, että mikä just siinä tilanteessa on se hyvä. Niin, Voisi ajatella niin, että ihmisäly on aina ollutkin teknologisesti täydennettyä, ja myös sosiaalisesti määrittyvää. Eli se mikä on fiksua itse kussakin tilanteessa, niin yleensä riippuu siitä, että, niin kun, että kenen ongelmaa siinä ratkaistaan, ja mikä niiden ihmisten tavoite on, tai mikä sen ihmisensä itse oma tavoite on, tai mitä ympäristö edellyttää. Eli ei ole yleispätevää älykkyyden määritelmää, joka ei ole jotenkin kontekstista riippuvainen mun mielestä. Ja ilman muuta me ollaan jo tosi pitkään täydennetty omia aivojamme teknologisesti, niin sekin määrittää sitä, että mitä se älykkyys on. <laughs> ja että mikä on se ihmisaivojen osuus siinä älykkyydessä. Mutta mä uskoisin, että ihmisälykkyydessä, koska automaatio nyt etenee ja tekoälyn kehitys etenee huimaan vauhtia, niin tulevaisuudessa ihmisaivoja tarvitaan just siihen kontekstin ymmärtämiseen just niiden tilannesidonnaisten asioiden ymmärtämiseen, toisten ihmisten ymmärtämiseen, mikä vaikuttaa siihen, että onko toiminta älykästä vai ei. mut sitten semmoinen tiedon nopea prosessointi ja tarkka asioiden muistaminen ja, ja tällaiset asiat, niin ne ehkä kannattaakin ulkoistaa sille koneelle ja sitten hyödyntää sitä kon, koneen älyä oman ajattelun tukena. Mä joskus ajauduin kiistaan,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 Tiede tai tieto itsessään ei ikinä muuta maailmaa. Sitten vasta kun se tieto elää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sitten vasta kun me yhdessä opitaan siitä. Sitten vasta kun se muuttaa meissä jotain, niin sitten maailmakin muuttuu. Ja siihen, että miten se tiede tai tieto löytäisi ihmiset ja koskettaisi, sais meissä aikaan muutosta, niin siihenhän tarvitaan just sitä ihmisälyä ja empatiakykyä ja varmasti paljon sellaista, mitä koneelle on vaikea ulkoistaa. Eli voi ollakin niin, että tulevaisuudessa koneet pystyy tuottamaan sitä luotettavaa tietoa ja murskaamaan sitä dataa, mutta sitten mikä on sen merkitys, mihin sitä tarvitaan, mitä ongelmia se ratkaisee, mihin se, miten se liittyy muuhun ää, saatavissa olevaan tietoon. Niin sanoisin, että tämä korostuu sit siinä ihmisen älyllisessä toiminnassa. Niitä on jo ihmisillä. Ei nyt ehkä mikropiirejä, jotka ohjailee, mutta Parkinsonin taudin hoidossa esimerkiksi hyvin tota, onnistuneesti käytetty semmoisia Deep Brain Stimulation-laitteita. <lacht> Tuntuu, että tulevaisuus ei ole kaukana. Et, et toki näissä tämmöisissä sovelluksissa, että oikeasti implantoidaan aivoihin jotain, niin se on aina etu, etun sijalla se, että sadaksilla on otettua jostain vaikka taudista kärsiviä ihmisiä. Ihmisten hyvinvointi on siinä yleensä etunenässä, Et sen vasta tulee nämä villimmät tavoitteet jostain superälystä tai semmosesta. Mutta siinäkin mä kehottaisin tosiaan miettimään, että sanotaan, että meillä olisi vaikka kykynyt implantoida joku äh, tota, stimuloiva laite mun aivoihin, joka jotenkin parantaisi mun työmuistia, niin miksi? Jos se on kerran jo tosi hyvä tietokoneella se työmuisti, niin miksi minun pitäisi näitä omia aivoja kiusata tai muuntaa? Et ehkä ne meidän ajattelun muuntamisen mahdollisuudet tai ajattelun parantamisen mahdollisuudet on jo niin kuin läsnä ja tässä käytettävissä. voitaisiin oppia paljon tehokkaammin, voitaisiin voida paljon paremmin, jos me vain hyödynnämme sitä tietoa, mitä meillä on ihmisestä. Jos me käytettäisiin näitä työkaluja niin sellaisella tavalla, joka tukee meidän älykkyyttä eikä niin kuin Kissavideoiden katseluun, <laughs> vaikka kissavideoiden katselu on parasta tota, joskus ihan hyvinvoinnin kannalta, varsinkin mielenterveyden. Um, Mutta niin, mun pointti tässä on se, että olisi paljon tehtävissä vielä ihmisälyn ja hyvinvoinnin saralla ennen kuin mennään niin kuin laittelemaan asioita aivoihin. Että jos hoidettaisiin nämä muut hommat kondikseen ei niin siitä voisi olla paljon enemmän hyötyä. Mä sanon, että ihmisen rakenteet on ihan valmiita, että ne löytyy meistä kaikista. Ja semmoinen, mitä ehkä tässä haluaisin vielä teroittaa, on se, että kaikkien ei tarvitse olla empaattisia. Kaikilla ei tarvi olla just niitä mekanismeja aivoissa, ja kaikki ei tarvitse toiset ihmiset kiinnostaa. Et kyllä tästä neurodiversiteetin eduista on, on näyttöä, ja siihen kannattaa satsata, että ymmärretään, että on erilaisia ihmisiä. Ehkä se olisi hyvä juttu niin kun tajuta, että et tulevaisuuden työelämässä ei kannata yksillä aivoilla pärjätä. Et kukaan ei voi olla semmoinen superihminen, jolla on kaikkia niitä taitoja, joita koneelta puuttuu. Vaan kanssii miettiä, että jos sinua vaikka ihmiset niin paljon kiinnostavat tai sulla on jotain vaikka vaikeuksia niiden empatiataitojen kehittymisessä. Ja minulla puolestaan, mulla puolestaan niitä taitoja löytyy, niin me, meidän kanssii ehkä sitten tehdä yhteistyötä ja täydentää toisiamme siltä osin. En, en ole tässä vaatimassa, että kaikkeen pitää olla empaattisia. Tulevaisuudessa ei töitä tipu, <lacht> vaan enemmän sitä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Suurimmalta osalta ihmisistä löytyy aivoista just ne mekanismit, joita tulevaisuuden työ edellyttää. Kaikki meistä osaa aivan varmasti oppia uutta. <lacht> kaikki meistä osaa olla empaattisia. Kaikki meistä osaa ajatella luovasti. Enemmän on kyse just siitä toisesta jutusta, minkä nostit esille, että onko minä rakenteet valmiita tähän.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 Mutta kyllä me kaikki osataan tämä, että ei ole tavallaan muuta kuin arkijärjen käyttöä, jos päästäisiin puhumaan niistä rakenteista. Mm. <laughs> niin, ja semmoinenkin vielä on tutkittu, että oppilaspalautteet ei ole hirveän hyvä tota, tapa arvioida opetuksen laatu ja tehokkuutta. Että aika usein, jos ihmisillä on sellainen olo, että olipas helppoa ja mukavaa ja tosi selkeää ja niin tajusin, niin se on hyvä markkeri siitä oppimisesta. Koska Yleensä moni tunnistaakin varmaan, että oppiminen vaatii semmoista pinnistelyä ja sinnikkyyttä. Että mokaa, mutta yrittää vaan uudestaan ja yrittää tajuta ja on silti epäselvää. Sitten nukkuu pari yöitä ja yhtäkkiä se niin alkaakin hahmottua se juttu. Sitten jos on aina semmoinen olo vaikka luokalla tai muilla oppilailla, että hirveän helppoa, mukavaa ja nautinnollista, niin se voi olla väärä signaali. Mä luulen, että maailma on aina ollut tosi epävarma. Eihän tässä, niin voi olla, että jollain tavalla kuin enemmän vuorovaikutusta ihmisten välillä, niin maailman kompleksisuus on lisääntynyt, että kaukana tapahtuvat asiat voi yhtäkkiä näkyäkin täällä, että aikaisemmin ei ehkä ollut ihan suoraan niin, mutta epävarmuutta on aina ollut. Mutta ehkä se on ollut yksittäiseltä työntekijältä pikkusen piilossa, että se epävarmuus on ollut sitten sen yrityksen selkeämmin kannettavana. Sitten se tulee lävähtää naamariisille riisilleen muodossa, että ehkä nyt se epävarmuus on sitten käsin kosketeltavampaa. Se on enemmän siinä arjessakin läsnä, mutta mun mielestä sitä on aina ollut ehkä yhtä paljon. Tai ei ehkä yhtä paljon, mutta kuitenkin sitä on aina ollut. Robotti voi... Hyvin korvata tutkia monilta osin. On monia semmoisia tehtäviä tutkimustyössä, jotka hyvin mielelläni automatisoisin ja kiireen vilkkaa. On paljon semmoisia tapoja, joilla robotti voi olla tutkijan apuna, kun mietitään, että, että mikä, mitä tästä datasta voidaan saada selville, ja mikä se tulos oikeasti on ja onko se luotettava. Mutta sitten esimerkiksi minunkin työhön kuuluu semmoisia vaiheita, joita olisi tosi vaikea automatisoida. Esimerkiksi se on tosi jännittävää, kun joutuu magneettikuvaukseen. Hirveen moni aikuinenkin jännittää. Itsekin jännitin, kun joudun ekoja kertoa sinne putkeen sisään. Niin siinä tilanteessa on hirveän hyvä, että on toinen ihminen läsnä ja kertoo, mitä tapahtuu ja puhuu uhkojen henkilölle, kun se on siellä putkessa ja rauhoittaa ja pitää tilanteen hyvänä ja hallinnassa. Sitä voisi olla aika vaikea robotin tehdä, ainakin toistaiseksi. Ja sitten ehkä tätä. Tai mitä sä oot mieltä, olisiko se ihan yhtä hyvä, jos mun tilalla tässä olisi robotti? <laughs> ja mieti nyt tarkkaan. <laughs> tässä vaiheessa ei. Niin, tässä vaiheessa ei. Ehkä toi on paras vastaus. Mm. Toistaiseksi ei. Kyllä. Siis ihmisillä on hyvin empaattinen suhde, hyvin tunnepitoinen suhde moniin elottomiin asioihin. Ja on ollut jo pitkään niin kuin, hirveän moni rakastaa, vaikkapa autoaan. <laughs> Vaikka se ei ole hirveän vastavuorosta. Kiva jos se olisi tai, niin kuin, ehkä vähän vastavuoroisempaa. tietokoneelle moni ihminen puhuu joskus rumasti, joskus nätisti. Ähm, se on vaan just, että se koneiden reagointikyky ja koneiden tunne-elämä on vielä aika niin kuin, minimaalista. Et, mutta toki, jos me lisätään semmoisia... Niin reagointimalleja vaikka tietokoneelle, että se voisi herjata takaisin, kun sille kiroilee, niin kyllä siitä heti syntyisi syvempi suhde. Monihan seurusteleekin nykyään jonkun robotin kanssa, kun on kaikenlaisia seksirobotteja. Eli tämä on tosi monimuotoinen kenttä, että se ei ole ikinä semmoinen joko tai juttu. Ja voihan olla niin, että jossain tapauksissa on paljon parempi vaihtoehto, vaikka se hoivahylje, kuin joku innoittava ihminen.